Я втретє, так якось сам собі на самоті подумав, відходять останні з великих. Чому втретє? Колись так детально вивчаючи історію ОУН, я про це подумав, коли прочитав, що в 1986 році помер Ярослав Стецько, провідник ОУН. Він був з тих великих, які творили ОУН. А перед ним Бандера, Ленкавський, ще перед ним іконувалиць і Стецько. Вдруге, я так для себе подумав, що відходять останні з великих, коли е, помер, я був на похороні у Василя Курка, головного командира УПА. Це трошки інша категорія людей, теж вони належали і до ООН, але трошки е, інша категорія, і одночасно це бойові командири УПА. Він був головним командиром УПА після смерті Шухевича. Я тоді подумав, відходять останні з великих. Сьогодні, їдучи сюди на похорон, я так само подумав, Відходять останні з великих, тому що він один з останніх тих середньої такої командирської ланки УПА, які були дійсно бойовими командирами, які внесли свій вклад в боротьбу проти московського агресора, проти нацистської Німеччини і по великому рахунку в постання української держави. От, ну, відома легендарна постать, е, він сотник розгромив дивізію НКВД тут, в Карпатах. От це не чувано на той час. Річ завдяки своїй майстерності. Тобто, це навіть цей факт показує, що у Півці це не були просто якісь, знаєте, Просто патріоти, які збіглися з хотів, позбирали десь там спідстріг якусь зброю, якісь одностволки, двостволки, і пішли воювати. Ні, це були добре навчені, от з відповідним військовим мистецтвом люди, які могли бити ворога так, як сьогодні б'ють збройні сили України московського агресора, тому що і ворог сьогодні той самий. І недаремно і на символічно так є, що президент України нарешті вшанував своїм указом вклад Мирослава Симчича у боротьбу за постання української держави, відзначивши його званням Герой України саме в той момент, коли Україна напружує останні сили в боротьбі з московським агресором, бо знову ж таки є паралель у УПА. І Збройні сили України. УПА боролись проти московського агресора. Тут, на Західній Україні, Збройні сили боюють проти того самого московського агресора, який прийшов з тою самою ціллю позбавити нас права на не незалежну державу, але вже там на сході України. І тому дуже символічно, що сьогодні на похороні. Є дуже багато військових, от, які віддають останню почесть героєві України от, легендарному сотнику УПА Кривоносу. Тому, насправді, переоцінити вклад таких людей, як він, у постановні української держави, просто неможливо. От, ну, можливо лише сказати, що відходять останні, відходять останні з великих і в Україні, і на Прикарпатті. І від цього невімовно жаль, бо вони були живим втіленням УПА. Після того, коли відійдуть останні, але рано чи пізно це станеться, буде легенда, але не буде живого втілення. Вони є живим втіленням.